فكر في اقامه هذا اليوم الدراسي بالشراكه مع جمعيه منتدى التنميه للسينما والمسرح برئاسه الاستاذ مصطفى دنوني هذه الشراكه التي جمعتنا التي توجت مع مناره القصر الكبير للتنميه التي أسرأ أسوها أنا شخصيا إيمان الجبلي، وكان لنا شرف تنظيم هذا اليوم الدراسي في هذا المركز الثقافي، بالتعاون مع الأستاذ وشرب اللشهاء مش مشكورة على تمكيني من هذا الفضاء الجميل، وهذه فرصة لإثارة بعض الإشكالات التي تعرق هذا الكوكب ديالنا وهي ما اصبحنا نلاحظه من اختلالات الانظمه البيئيه والتي اصبحت تؤرق هذا الكوكب ولمناقشه هذا الموضوع واللي اثارته واللي وضعه لتنزيله على ارض الواقع ومناقشته مع قطر مهتمة التي هذه الصباح اليوم الدراسي كان لابد من إطارة هذا الموضوع للوقف على بعض الاكراهات التي يعرفوها الخروج بتوصيات وهذا ما تم بالفعل بحضور بعض الدكاتره أشكرين بإطراف النقاش حول هذا الموضوع هذا ما يمكن ان اقوله عن الموضوع شكرا وشكرا